Vsaka žar legenda potrebuje svoj žar prostor. In to je naša legendarna soba za žar legende. To je pa Darko, moj pomočnik. Kaj je rekel? Od koga pomočnik? je spravi, se raje zelenjavo od Miha. Ja, šef. Mislim, jaz mojega pomočnika Darko tak takličen šef. A veš, te, to je taka fora, na žar vpliv Ni žal. Miha, zelenjavo. Uh, ja, ja, se veste, uh, mi dva sva oba zelo pomembna. Mogoče je uh, Darko mal bolj žar legenda, kot jaz za vtenk, jaz sem pa takoj za njim. Važno je, da se med sebojno spoštujeva in podpirava. Miha, telefon ti bom vzel, pa ti ga v fritezi ocvar. Ha, vete, se pa mi, žar legenda, se med sabo hecamo. Uh, se Darko je druga čist fest fund. Čeprav zgleda, kot ima telo od polarnega medveda, pa pa od navadnega medveda, ampak je čist v redu. Ja, ja, se grem, se grem, se. grem. V vsaki vdaji Žar legenda gostimo krasne in zanimive goste, s katerimi skupaj odkrivamo lepote žara. In v današnji vdaji imamo prav posebne goste. Darko, nikoli ne boš ko koga sem povabil. Grad Kako veš? Ker sem jih jaz povabil, ne ti. Daj no, Darko, tale jih stresa, ker pjana Weberca leša, ker seveda, da sem jih jaz povabil. Zdaj smo, ja, ful dobri prijatelji. Praktično smo bratje. dobro, če bi bratje živeli zelo daleč razen, pa bi se zelo redko videl, ampak poanta je, da sem šel jaz dolh in smo posmeli prejšnji teden prispevko njih. Ti si posnel prispevek? Dobar, moja ekipa, no. Ti imaš ekipa? Dobar, ni moja ekipa, enkrat smo se na hodniku pred liftom srečali, ampak jih poznam, so Face fati. Ponte da smo šli mi dol in da smo posneli uh, Radlje v... Dravi. Radlje ob dravi. Radle ob dravi, no to ti pravim, zato jih tako dobro poznam. Vsekaj, vsak let hodimo na morje. Zato smo tako dobri prijatelji z, z gasilci. No, če jih tako dobro poznaš, kako se jim uradno reče? Uradno. To je sigurno omenjeno v tvojem prispevku. Sveda, da je, uradno se jim reče uh, gasilci. Prostovolnog vasiljsko društvo Radljobdravi obstoja od leta 1875. In skozi čas, razvoj društva, je društvo vedno imelo ospone in pace. Na vse zadnje smo prišli do zelo modernih prostorov leta 2015. V zadnjih petih letih je poprečja intervencije 100 in več. Tako da moramo imeti res stanno pripravljanost nas operativnih gasilcev, katera šteje 46 članov in vse deluje na prostovoljni bazi. Smo tudi tako imelana gasilska nota širka pomena, kar pomeni, da posledujemo tudi izven meja naših občin, tudi v prometnih srečah, na srečah nevarnimi snovi, delovnimi srečah in na srečah na tekočih in stoječih vodah. V Lidljuvi nagradni igri gasimo lahko to, smo zasegli prvo mesto in za zasežen prvo mesto smo dobili tudi bon v vrednosti 500 evrov. Tega smo za Božič podarili socialno ogroženim družinam. Vredo je poti, ogen je pokašen, zvaja je končala. Ostatje prostolni gasilec pomeni dušom in telesom, čutek, da je potrebno pomagati v stiski drugim, ko ta potrebuje. So pa zelo zanimiva družba, veš. vse sem zvedo od njih. Mislim, da jih je tam nekje osem v njihovem društvu. Prosto volno gasilsko društvo Radilebdravi, šteje 46 članov. So pa specializirani izključno za gašenje iglavcev. Tudi v prometnih nesrečah, nesreča z nevarnimi snovmi, delovnih nesrečah in na srečah na tekočih in stoječih vodah. Ja, ja zvem, vem, vem, čudno. Tudi meni se je čudno zdel, ko sem prvič slišal. In vse to počnejo na teh 340 kvadratnih metrih. Posredujemo tudi izven meja naših občin, na vseh ostalih štirih občinah v upravljenoti Radljobdravi. Vem, vem, pač ene občine so malo manjše pri nas, ampak tako je. Lej, če hočeš kaj izvedeti o njih, sam mene vprašam. Fotografski spomin. Ampak se to vse ni važen. Važen je, da so oni full-face fantje, moji dobri prijatelji, najboljši cel, in da danes pridejo k nama v gosta. In zato bomo danes pripravili za fante in punce iz PGD Radlje obdravi eno fantastično jed. Rebra Pasul. s krompirjem. Kaj? Rebra s krompirjem, fantastična stvar, boš videl? Točno to, se sem hotel reči. Se to sem jaz predlagal, če se spomniš. Kaj si že ti rekel? Pasul. Veš te, z Darkoton sva tako povezana na tej kuharski ravni, da se včasih kar sama zaključujeva. Pijačo. Stavke. A dej no. Pa res mislil, da boš rekel pijačo. No. no.